З Днем святих жінок Мироносець вітаю, У Бога про мир в Україні благаю. Господь хай пошле із небес благодать, Щоб горя і смутку повік вам не знать. Хай віра, надія, любов з вами будуть, Мир, щастя й достаток у дім ваш прибудуть. Добро і милосердя хай душу наповнять, Божа милість і ласка життя нам оновлять. Тепло, чуйність, турбота хай серце зігріють, Усі негарасти хай вітри розвіють. Здоров'я міцного, сили і процвітання. Зі святом світлим приймайте вітання.